Donald Trump le-a dat ap israelienilor, anunțul urgent făcut de Casa Alb. Donald Trump nu se va duce la inaugurarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, care va avea loc luna viitoare, unde va fi reprezentat de John Sullivan, numărul doi al diplomației americane, dar sublinierea i de sublinierea i consiliera sa Ivan Trump, Relatează AFP. Casa Alba a difuzat luni lista delegației prezidențiale care va fi prezent la Ierusalim, pe care figurează de asemenea numele lui Jared Kushner, genele lui Trump, sublinierei totodată un consilier al executivului pe probleme legate de Orientul Mijlociu, News. Despre subliniere din Teleamerican, care a anuncat pe 6 decembrie ce a decis să recunoască Ierusalimul drept capitala Israelului, rupând astfel cu politica predecesorilor săi, a sugerat în ultimele zile ce ar putea să se duc la ceremonie. Acest transfer, foarte controversat, este prevăzut pe 14 mai pentru ca se coincid cu marcarea a 70 de ani de la înfiincarea Israelului ca stat.